طيب بسرعه الفرق بين استعجال الدعاء والإلحاح في الدعاء لا فرق كبير جدا فرق كبير يعني كما بين السماء والارض الالحاح في الدعاء يعني هذه علامه عبوديه هذه علامه عبوديه والله تبارك وتعالى يحب منك ان تلح عليه في الدعاء والا تمل السؤال انما الاستعجال لامر اخر الاستعجال كما قال عليه الصلاه والسلام ان يقول الرجل قد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجاب لي فلم أرى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء هذا هو الاستعجال كما قال عليه الصلاة والسلام طيب بسرعة